جب سے ہم نے مسل رسول کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا ہے جب سے ہم نے یہ سوچا کہ مسل رسول پر کھڑے ہونے والا بندہ کسی کام کا نہیں حالات یہ ہو گئے ہمارے رات جی مسل رسول کو ہم نے ختم کر دیا دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز اور کیا نہیں اور ہم نے اس تعلیم کو فروغ دیا اس تعلیم کو ہم نے ویلیو دی کہ جس نے آج ہمیں اس لیول پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج مسلمان کی بچی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے جس بے حیائی کو جس فحاشی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس پر ہم پیسہ لگا رہے ہیں اور جو تعلیم ہمیں ادب و احترام کا درس دیتی ہے جو والدین کا ادب و احترام بتاتی ہے اس تعلیم کو ہم پوچھتے ہی نہیں وہ فی صبی للہ ہے ہاں جی وہ فیس عبیر ہے پھر اب وہ حاصل کر رہے ہیں تو جو پڑھا رہا ہے تو وہ بھی فیس عبی للہ ہے جو مسجد میں آ رہا ہے وہ بھی فیس عبیلّہ ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بھی فی صبی للہ ہے اور ہم نے ایسا فی صبیلہ سمجھا ایسا فیس سمجھا کہ ہم نے ان کو ختم ہی کر دیا کہ جیسے وہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے ارے نہیں ہو رہا ایسے ہو رہا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں جو تعلیم بے حیائی پھیلاری ہے اس پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جو تعلیم ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے جو تعلیم ہمیں دنیا بھی سوارنے کا طریقہ بتاتی ہے آخرت بھی سوارنے کا طریقہ بتاتی ہے اس کے اوپر ہم کچھ نہیں خرچ کرتے ہیں اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے صبح صبح حضرت جی ہر روز یہ پورے ہفتے میں چھ دن ہوتے ہیں تماشا دیکھنے کے چھ دن تماشا لگا ہوتا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان یہ مسلمان ہے چھ دن تماشا ہوتا ہے آہ, یہ ہم اپنی جگہ کی بات کریں گے ویسے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہے لیکن ہم اپنے محلے کی بات کریں گے اپنے علاقے کی بات کریں گے ہر روز صبح کی نماز کے بعد جب یہاں سے ہم نکلتے گئے تو بچوں کو ایسے تیار کر کے سکول کے لیے بھیجا جا رہا ہوتا ہے جیسے یہ کسی محاذ پہ جا رہے ہیں اور بڑے بندے جو ہوتے ہیں وہ تیار ہو کے ایسے آفس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت جی یہ نہ جائیں گے تو یہ مر جائیں گے ایسے تیار کر کے بھیجا جا ہوتا ہے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کہ یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے اسے اس آگے پیچھے نہیں ہونا یہ وہ مسلمان ہیں ان کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے یہ وہ آفس ورکر ہیں جس کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے آفس جانے کا ٹائم ہے پھر کہتے ہیں حضرت جی حالات نہیں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں حضرت جی ہمارے بچے نافرمان فرمان ہو رہے ہیں وہ کیوں تھا ہم نے خود ان کو اس جگہ پر بھیجا جہاں پر اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اب کالجز یونیورسٹیز کا ماحول دیکھے کیا ہے حضرت جی ہم نے تو دین کو کر دیا مذاق نا ہم نے دین کے ہیروز جو تھے ان کو تو ہم نے ڈال دیا بس سے پوچھتے ایک پروفیسر جو سکول کی, سکول کی تعلیم دیتا گیا حضرت جی اس کے لیکچر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا آدھے سے پونا گھنٹہ ہوتا ہے اور مہینے میں چار چھٹیاں اس کو ویسے ملتی ہیں اب ایک لیکچرار جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہے اس کی جو فیس ہے نا جی وہ کمز کم از کم کم از کم جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار ڈیڑھ لاکھ ہے اور جو بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں جو شیخ الحدیث ہیں جو مدارس میں بیٹھ کے اپنی ساری عمر گزار دیتے گئے حضرت جی ان کی تنخواہ کیا بات کریں گے ہم ان کے پاس تو اتنا بھی پیسے نہیں ہوتے کہ اگر ان کو نزلہ بھی لگ دے تو اس کی دوائی لے لیں وہ بجٹ آؤٹ آو ہو جاتا ہے پیسہ نہیں ان کے پاس یہ ان کی حالت کس نے کی ہم نے کی نا حضرت جی آج اگر پروفیسر ہو آج اگر کاروباری بندہ ہو اس کو اپنے بچے کی شادی کرنی پڑ جائے حضرت جی وقت پڑ جاتا ہے اس کو کہ یار میں کیا کروں گا یار اسی معاشرے میں دین کے خدام بھی رہتے گئے اسی معاشرے میں دین کے استاذ بھی رہتے گئے مدرسوں کے استاذ رہتے گئے شیخ الحدیث رہتے گئے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا کبھی ہم میں سے کسی بندے نے جا کے مدرسے کے استاذ سے پوچھا کبھی ہم نے شیخ الحدیث کو جا کے پوچھا جس نے ہمیں حضور پاک علیہ صلاحت و کے پیارے فرامین سنائے کہ حضرت آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے کبھی آپ نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا کوئی چیز ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں نہیں جہاں پر زور ڈالا جاتا ہے حضرت جی کہ اگر ایک مہینے کی فیس نہ نہ جائے تو اگلے مہینے وہ سکول سے نکال دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارا بچہ سکول سے نکل گیا تو پھر کیا کرے گا ہمارے بچے کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی اور یہ وہ تعلیم ہے جو حاصل کر کے ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کوئی اونچی اونچی بات کر دی کوئی اونچی نیوی بات ہوگی حضرت جی تو اس نے ہمیں گھر سے نکال دینا ہے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے اور ہم کس کو فروغ دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم کو پتنی ہماری عقل کو کیا ہو گیا پتنی ہم کس سائیڈ پہ جا نکلے گا